Як спитає, потребую вашої поради, хочу зробити односкатну покрівлю з кутом скату 10 градусів. Хочу запитати, чи робити таку покрівлю, чи краще підняти скат? Е, а це питання не до мене, а це питання до виробника вашого фінішного покриття даху. Чому? Тому що коли ви відкриваєте, наприклад, цементно-піщану черепицю, керамічну черепицю, металу черепицю, там є поняття мінімального ухилу покривлі тому що може виникнути така ситуація що коли ви робите це фінішне покриття то коли буде лежати тут сніг і підтаювати то вода буде затікати тому що всі ці покриття вони не герметичний на 100% Зрозуміло, тому тут треба подивитися на е, мінімальний кут нахилу вашого покриття якщо це наприклад якийсь там скат при вході або під терасу підходить ви не можете зробити це більше кут нахилу тоді робиться так що під оцим вашим фінішним покриттям робиться сплошною євро Покрівля, наприклад, на ексудовний пінополістирол, наклеїться в два шари єврорубюроїд, а потім вже е, імітація цього покриття. Або там робиться зацинковки, наприклад, там що якось. Тобто, е, оце покриття вже не виконує функці функцію захисту відвології, воно більше як декоративне. Зрозуміло? Ось. Тому е, я скажу вам так: якщо є можливість збільшити кут нахилу, збільшуйте. Збільшуйте. Якщо такої можливості нема, тоді готуйтеся, тому що це буде тільки як декоративне на вашому будинку. І вам треба робити більш щось герметичне під цим покриттям. Так, ну що, хлопці та дівчата, час проходить дуже-дуже швидко. Вот і годинка минула зі мною. Я знаю, що ви хочете зі мною балакати більше. Ось, але я зараз один... В мене нема помічників, нема модераторів, нема Наташа мені не допомагає з тайм-кодами, як раніше. Я все, все, все тепер роблю сам. І коли дуже-дуже довгі відео, мені дуже-дуже треба багато часу, щоб зробити тайм-коди, нарізку і так далі. Тому, тому звиняйте, тим паче конець тижня. Але все ж таки на пасажок ми на питання відповімо. Макс уточнюється питання, будуюсь в Ужгороді, покрівля буде профнастіл 35 або фальс. Це, Це різні речі взагалі, Макс. Різні. Якщо це проф на стіл, чим більше буде ухіл, ухіл даху, тим краще. Тому що ви будете стикувати проф на стіл і буде стик вдовж вашого профнастила. Розумієте? І сніг на ньому буде лежати. І затікати може в цей стик. А якщо ви почнете казати, та це все дурня, я туди герметику побільше напхаю, напхайте. Напхайте. Тільки пам'ятайте, що в нашому кліматі метал має температурний деформацій 1 мм на метр. Розумієте? Тому що в нас взимку мінус 20, мінус 25, ну у вас трошки тепліше в Ужгороді, але все одно прохолодно. А влітку покрівля може розігріватися до плюс 50, десь на південному фасаді, наприклад. І ось ця дельта температур, метал, метал постійно грає розумієте. Тому краще формувати систему так, враховуючи це розширення. Тобто мінімум герметиків, максимум кутнахл. А от фальс, ні, а фальс може бути герметичний замок. Там саме покриття, воно герметичне, і фальс може лежати навіть при меншому кутнахл. Розуміла. Тому це зовсім різні матеріали і зовсім різні підходи до проєктування вашого даху. Ну що ж, хлопці та дівчата, я дуже вам дякую за ваші питання. Я знову вибачаю, що я не зміг відповісти на всі питання. Ось тому я чекаю вас знову у вівторок, о сьомій вечора. В ближайший вівторок я буду відповідати на ваші питання. І нагадаю, що в найближчі дні можна буде ставати спонсором каналу, тобто спонсором я буду обов'язково відповідати в першу чергу.